Будинок в селі Кудринці поблизу Хмельницького на три кімнати з кухнею, господарською будівлею та земельною ділянкою за 10 тисяч доларів волонтери зі Сполучених Штатів купили родині переселенців. Волонтерка Крістил Хертел передає Ользі Архіпові ключі. каже, пожертвувала українця від початку повномасштабного нападу РФ не одну тисячу доларів, бо не може залишатися осторонь людської біди. Теперішня власниця хати на запитання, що сталося з їхнім будинком у Миколаївській області, плаче 20 травня нашій Дом розбомбили градом, згоріться. Її дитячі фотографії, який все згоріло. За її словами, з Миколаївської області їхали машиною в дев'ятеро. Крім неї з дітьми, ще сусіди зі своїми дітьми. Попали під обстріл. В Ані сусідки хлопчика поранення було з рукою, його осколками руку поранило, і тут йому робили операцію. Ми чотири місяці жили в гуртожитку. Зараз на даний час гуртожиток готують для діток, які будуть навчатися. Бомблять кожен день, кожен ноч. Просто вніштають село. Не тільки село, а повністю нашу всю громаду. Ми просто на нашій території, а через три кілометри вже стають русські. Живий, звісно, три місяці без води, без світла. Ми вживав. Помешкання у Хмельницькому ви найняти не могли, каже Ольга. Четверо дітей тільки кажеш, і ніхто не хоче здавати квартиру. Саме таким родинам, які втратили все, допомагають місіонери США, каже один із керівників місії Ріс Робертс. Дякуючи американцям, які готові допомагати українцям. Ми намагаємось купувати будинки для людей, які втратили абсолютно все, або втратили когось, хто міг би їм допомогти. Юрій Шелец з Хмельницького благодійного фонду Волонтери Поділля, з якими контактують місіонери, розповідає, як знайшли цю родину. Місто у нас невелике, кожен між собою комунікує, і завдяки такій комунікації ми знайшли цю сім'ю. Ольга каже, своїм стареньким автомобілем з причепом змогли б вивести з дому лише мамин холодильник, і це вся їхня побутова техніка. Тож сюрприз, який підготували родині місіонери, був доречний. Вони купили родині газову плиту, холодильник, кавоварку, телевізор, посуд, привезли виготовлені американською студенткою. Ковдрушки для дітей. Їм дуже подобається і вони довольні, і що чуть-чуть в нас вертається без життя так, як було раніше. Не хочеться в дітей забирати те, що було до цього. Волонтери прибули з Америки також родинами. 18-річний Ашер Вайман приїхав з матір'ю. Весь світ дивився новини про Україну. Я сказав, мамо, дивись, що там робиться. Я знаю, що ми можемо їм допомогти. Давайте це зробимо. Ми прилетіли з Варшави вдвох, там допомагали. А потім вирішили їхати сюди, щоб побачити людей, яким допомагаємо. За словами Ріса Робертса, ця допомога українцям та співпраця з хмельницькими волонтерами триватиме доти, доки у благодійності буде потреба. Світлана Поробок, Олександр Горішевський – Новини на Суспільному. Хмельниччина.